Kultur för alla. Vi har drivit frågorna. Alla invånare i Stockholms län ska kunna vara delaktiga skapare av kultur. Kulturskapare, kulturutövare och konstnärer med funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter att utveckla sitt konstnärskap. Kulturutövning för barn och unga med funktionsnedsättningar ska prioriteras.